Зі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славу Україну, гей не розвеселимо. Славу Україну, хейний хей, розвеселий Бог! Машерують наші добровольці у кривавий тан Визволяти, братів українців, з ворожих кайдан.